ايه يا جدعان؟ اه يا جدعان كده نخش جيم رانج كتير كده يعني نعمل مدعكة في العيال. I won my last match. الحمد لله نخش كده نحط على العيال. بص ولا ولا بص بص شايف شايف شايف إيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي تليفون بقى 30 فريم بقى نعمل ايه؟ هيخش بقى كده و ارب بس كده الاجازة يا جدعان هتبقى فريق جامد ان هاجيب اي بدبروبه هنلعب بيه يا هلا يا جدعان هلا هلا هلا Yeah, Watch out. Okay. I had dinner. Enemies ahead. لا ما معيش انا تعيب حد هنا يا عم كان في حد الاربعه اصلا مفيش حد ههرب اي في ده نريد ده. ده نعمل هناك حلو ده هناك ند هناك ند هناك ند هناك ند هناك ند هناك هناك ند هناك ند هناك السيارات دي جنبه فودي تموت يا؟ هنا في السيارة <تصفيق> اما انا أم زين بنعمل ايه طلع فودي الولد ده ما بتكلمش ليه marked a يا دي يا ابن العبيطه رقم اربعه. وين رقمها اما عليه والله ما احلك يا ابني بعد اما سمعني؟ انا يا جدعان تطلع ايه I hit it. Man, a enemies ahead انا ما افتش انا مش عارف enemies ahead multim表演 yeah. yeah. yeah.